Намалюємо весняні квіти, підсніжники. Наше головне завдання гарно розмістити їх на аркуші паперу, щоб була композиція зрівноважена. Почнемо, як зазвичай, з землі. Ось тут, на половині аркуша паперу, ми проводимо лінію. Внизу буде земля, уверху буде небо. Лінію ми проводимо ніжного салатового, відтінку, так як весняна травичка буває, власне, така. Тепер ми намітимо групи підсніжників. Для того ми, щоб рівноважена була композиція, намалюємо два кущики. Ось приблизно вони будуть розміщені таким чином. Третинка, третинка і третинка на тій одній третинці ми малюємо одне стебло. Ось воно росте вверх, вверх, вверх і закручується. Адже ж ми знаємо, що в підсніжник похилі голівки. Можна попробувати по-інакшому. Теж ось десь на третинку. Ось закручена голівка і далі вона йде вниз, вниз, вниз. Десь на такому швиді. Тут буде підсніжничок уже меншенький. І тут буде меншенький. А ось тут будуть невеличкі пуп'янки. Подібний малюночок ми зробимо з цієї сторони. Тут буде квіточка одна. Тут буде ще квіточка одна. Тут буде маленька квіточка. І пуп'янок теж буде тут. Поки в нас на пензлику є фарба, ми можемо намалювати листочки. Ось такі, вузенькі із загостреними кінчиками. Ось такі вузенькі листочки під можемо намалювати. Щоб у нас була робота цікавіша, барвистіша, ми можемо скористатися і іншою зеленою фарбою. Можна взяти фарбу темнішого кольору. І промалювати вузенькі листочки. Якщо потрібно, десь відтінити голівку квіточки. Ось тут така кругленька частина, такий чашолистик буде малесенький, до якого будуть кріпитися білі квіточки. Отже, поправимо листочки і стебла, щоб їх більше увиразнити. Малюємо ось такі кругленькі чашолистики. В великих розквітлих квіточок вони похилені вниз. А в поп'янків вони ось так догори тримаються. Ось так будуть догори триматися. І ось тут ми теж намалюємо, де буде поп'яночок. Ось так догори такий чашолистик. Тут ще додамо зелені листочки. Поміж сніжної зелені. І тепер приступимо до білої фарби. Білою фарбою ми намалюємо самі підсніжнички. Як відомо, підсніжнички три гарних, великих пелюстки заокруглених. Набираємо достатньо фарби і робимо ось такий відбиток. Ось один, другий, третій. Один підсніжничок, ще один підсніжничок. Посередині і отакі пелюстки на боки. Посерединці і пелюсточки на боки. А маленькі пуп'янки будуть ось так дивитися, як один пелюсточок і будуть спрямовані вверх. Розквітлі квіточки похилили свої голівки вниз, а нерозквітлі квіточки – догори, догори. Ще де-не-де лежить сніг, так що ми можемо ще намалювати сніжок пензличком. ось, як ви бачите, а можна скористатися і лужними паличками.